На призначену годину до обласного департаменту освіти батьки приводять та привозять 35 обраних для поїздки у Францію школярів. Заступник директора і начальник управління освіти обласного департаменту освіти і науки Олег Мартинюк розповідає, обирали кращих у навчанні, спорті чи громадській роботі. 11-річний хмельничанин Яніс Бурдуваліс каже, має досягнення в футболі. Я отримала краще навчання в турнірах. За його словами, у Франції мріє побувати на тренуванні улюбленого футбольного клубу. Мені подобається французький клуб «Служа». 17-річна Олександра Завальнюк, результат ЗНО, якої – один із найвищих на Хмельниччині, 3200 балів, розповідає про свої досягнення в навчанні. Каже, вона переможеться Малої академії наук з хімії та валеології та Олімпіад з хімії і біології. Це були перемоги третього етапу, а друге місце з біології. Також це було перше місце з хімії, а також третє, тобто обласний етап. І друге місце з конкурсу МАН, молода екадеміна України, з хімії, вся аволюції. Олександра каже, уже подала документи в медичний виш, і ця мандрівка для неї – відпочинок після завершення обласного ліцею. Мама Олександр розповідає, не боїться відпускати доньку в мандрівку за кордон. Це не страшно, тому що так, їде ціла група, їде дуже багато людей, їдуть з ними спролоджуючі, дуже хороші перекладачі. В принципі, всі дітки якраз такі, навчалися гарно, організовані. Я думаю, що це буде прекрасно. 35 дітей поділені на три групи – до 12, 15 та до 17 років, які відвідують три міста Франції на півдній заході країни. І програма туру насичена, каже Олег Мартинюк. Дана програма організована за підтримки французької сторони, які запропонували нам безкоштовно організувати освітню туристичну подорож для наших дубовачів освіти. Це благодійна організація, 200 тисяч було виділено з обласного бюджету на, на дану програму. Це саме на дорогу, тому що перебування там безкоштовно для наших дітей. І також долучились до нас благодійної організації «Захисти Хмельниччину», яка також біля 75 тисяч виділила для підтримки наших дітей. За його словами, подорож взрахована на 21 день. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.